Засумнівайся у вірності своїх переконань і особливо у тому, що щось може бути зрозуміле або ж осягнути тобою достеменно. Будь-які висновки про нестабільні та неописові речі, як-от люди, стосунки, враження, ставлення, почуття та думки. Засумнівайся в цих речах, щоб відкрити їхню суть. Усі коли-небудь створені тобою переконання – ти ніколи не можеш знати напевне. Впевненість у тому, що ти осягнув все, приведе тільки до однієї речі – напруження. А ти засумнювайся у своїх переконаннях, і напруження піде. Людський мозок не створений так, щоб охопити усе на світі, і усе про світ цей. Але той, хто піддає сумнівам свої знання, має шанс усвідомити більше, ніж той. Хто застрягає у своїх заключеннях? Почни сумніватись. Ми можемо бути певні в наших навичках до тої пори, поки не захочемо досягти кращого вміння. Ми можемо бути певні в законах природи, але й не до кінця. Бо ж яка безліч законів лише тільки має бути відкрита? Та бути переконаним у власних висновках про щось на світі? Ніколи. Дозволити собі допустити думку про те, що ти можеш помилятися. Легко чи складно? Створити цією думкою простір для нових можливостей, нових проявів старих речей. Цікаво чи не цікаво? Почни сумніватися у тому, що ти знаєш про себе. Ти можеш бути іншим. Маєш право заперечувати, але ж не посперечаєшся, що бувають ситуації, які розкривають нас з неочікуваного боку. І ось тут приходять сумніви. А чи дійсно я себе знав? А чи дійсно я знав себе таким? Почни сумніватись у тому, що ти знаєш про інших. Ти можеш бути переконаним, що знаєш інших людей, допоки не зрозумієш, що впізнаєш в них лише самого себе. Незнання та невпевненість дає шанс усім речам на нові прояви. Якби ми дивилися одне на одного не заангажовано, так, неначе щодня зустрічаємо одне одного вперше, відкинувши усі створені раніше висновки про себе та про людину, яка стоїть навпроти. Якими б очима ти дивився на знайому людину, якби дозволив собі думку, що ти зовсім не знаєш її, а на своє відображення, в свої очі, якби лише не допустив, що якісь речі в тобі, залишаються досі непоміченими і невідкритими. Вже з юності я сприймав багато в мене за істину. І наскільки ж недостовірним є все, що я будував з цього пізніше. А тому я зрозумів необхідність хоч раз в житті відкинути все вщенди, почати з основ. Тому, щоб звільнитися від забобонів, які я вибрав з дитинства, коли ще не міг належним чином користуватися розумом, я повинен засумніватися в усьому, що не цілком вірогідно. Але найголовніше за бобон у розумінні чуттєвих речей. Почуття і обманюють. Щоночі я жваво сприймаю безліч речей у сні, яких не існує насправді. Проте я не маю надійних критеріїв, щоб відрізнити сновидіння від спостереження наяву. Тому я повинен засумніватися і в існуванні чуттєвих речей. Але не тільки в них а також і в простих і загальних предметах, як тілесна природа. Навіть у певних істинах, бо безліч людей обманювалися ними і вважали достовірним те, що згодом виявилося помилковим. І насамперед у тому, що у нашому дусі здавна вкоренилася думка, що існує Бог, який створив нас. Бо ми не знаємо, чи не створив він нас так, що ми завжди помиляємося, навіть у тому, що вважаємо найбільш достовірним.